K večeři je většinou nějaké maso se zeleninou a mám velmi ráda pečenou zeleninu, ryby, kuře. K večeři je velmi často saláty. Večeři už nepřeháníme, tak rozdělíme se s nepřítelem. Je, něco s chlebem. Jak se říká. S chlebem něco tak, jako vařené jídlo málo kdy. Večeřím doma, takže. Zase jenom něco malého, jako třeba chleba se šunkou nebo e, nějaké těstoviny. K večeři, tak to je pro mě hlavní jídlo. Takže e, buď o, třeba kuře nebo nějaký maso, anebo nějaký zeleninové jídlo, něco zapečeného a tak podobně.